Oled kuunud, et kui oled külmetunud, siis võtad C-vitamiini ja see ravib kohe terveks? Tead, et see on müüt. Lihtsalt üks kuulus tüüp väitis, et mul hakkas niimoodi parem. Aga kuidas oleks ühe elujõu ja vähe vitamiinide superpaketiga? Kas just see aitab sul saavutada õnne ja harmooniat. Ohe! Kui sa ei taha lasta sellist jama endale pähe määrida, siis siit videost saad teada, mis need vitamiinid ikkagi on ja mis rolli need meie organismis mängivad. Valkud ülesannete juures rääkisime küll ensüümidest, aga me ei rääkinud, et osade ensüümide tööks on väga olulised vitamiinid. Entsüümid olid need valgud, mis aitavad kehas kiiremini reaktsioone tööle panna. Enzüümid jagunevad tegelikult kahte suurde gruppi – lihtensüümid ja liitensüümid. Lihtensüümid on ainult valgulise eetusega. Liitensüümil on samuti valguline osa, aga lisaks on tal ka mitte valguline osa, mida nimetakse K-faktoriks või k -ensüümiks. Vitamiinid on liitensüümide juures tohutud olulised, sest nemad ongi need K-faktorid. Ilma ta ei saaks liitensüüm hästi töötada. Kui ette, et liitensüümin on auto ja vitamiin on autovõtti, mis paneb selle tööle. Ja kui autovõttid ei ole ja sa otsid seda igal poolt, siis sa ei saagi autot ehk ensüümi tööle, mille tulemusel tekib sul palju jamasid. Näiteks võib kujuneda välja kana pimedus, mille tõttu inimese värvinägemine halveneb. Aga mis need vitamiinid siis on? No, Definitsiooni järgi on vitamiinid väga erineva struktuuriga orgaaniliste bioaktiivsete molekulite rühmad, mis on mikrokoguses igapäevaselt vajalikud, et meie keha pea kõikide füsioloogiliste protsesside toimine oleks normaalne. Aga mis see siis tähendab? Nad on orgaanilised molekulid. Samast nad ei kuulu peomolekulite hulka. Peomolekule! on meie organismis suurtes kogustes vaja. Need on nagu peamisest ehituskivid, aga vitamine on vaja vaid mikrokogustes, hästi väikestes kogustes. Sellegi poolest on neid vaja, et fisioloogis protsessid nagu nägemine, ainevahetus, vere hüübimine toimiksid normaalselt. Ja vitamineid on väga erinev struktuuriga. Ehk siis see ongi selline kirev molekulite kamp, Ja seda kirjavad kampa tähistaks ka A-vitamiin, B-vitamiin, C-vitamiin. Need tähed märgivad lihtsalt seda ajalist järjekorda, millal see vitamiin avastati. Ehk A-vitamiin avastati kõige varem. Nii et hea uudis neile, kes loodsid, et need tähed aitavad kuidagi meeldeta, mis vitamiin midagi teeb. Need tähed on täiesti kasutud. Õppige lihtsalt tuimalt pähe nagu venekeele luuletust. Ja et asja oleks veelki keerulisem, siis mõnel vitaminil on mitu erinevad vormid. näiteks on B1 ja B2 vitamin. Tere, eks? Vitaminid jagunevad kahte suurte rühma: on lahustavad vitamiinid ja on vitamiinid. Rasv lahustavad vitamiid ras on näiteks vitamiid A, K, D, E ja Q. Ehk selleks, et organism saaks neid kasutada, on vaja rasva, kas seda rasva, mida me saame toidust, või seda rasvkude, mis meil endal on. Ehk arvesta, kui sul läheb keha rasvaprotsent väga madalaks, siis tekib sul probleem rasv lahustavate vitamiinidega. Ehk head inimestki peabki olema palju. Kuna meie sisekeskkond on veekeskond, aga tegemist on just rasv Vitamiinidega, ehk vees nad ei lahustu, siis on vaja mingit muud lahendus sellele. See pärast neid vitamiine organismis spetsiaalsete valkudega lipoprotiinidega. Enamasti saame rasv lahustuvaid vitamiine loomsetest toiduainetest nagu liha, piim, munakollane ja kala. Rasv Vitamine varusid talletakse tavaliselt maksas ja rasskoes ning need varud säilivad kauem kui vesilahustavate vitamiinide varud. Näitena, rasslahustavast vitamiinist võime võtta A-vitamiini. See on oluline sellise füsioloogilise protsessi jaoks nagu nägemine. Kui A-vitamiini on vähe, siis võib tekkida kanapimedus. Ehk näeme hämaras halvemini. Kui öösel pissile lähed, põrkad vastu. A-vitamiini saab maksast, piimatoodetest ja munast. Ja lisaks suudab meie organism toota A-vitamiini kollastest ja orantsedest puu- ja köögiviljadest nagu orgaat, paprika ja apelsin. Vesilahustud vitamiinid nagu B-rühma vitamiinid, samuti C-, H- ja N-vitamiinid lahustavad meis väga mõnusalt, sest me oleme üks suur veekeskond. Aga mis kerge tunnud, see kergelt läinud. Häda on selles, et me ka väljastame neid kergesti. Noh, kolla see kose näalu. vitamiinid on ka temperatuuri, õhu ja valgus algustundlikmad kui rasvlahustuvad vitamiinid. Ehk nad ei säili pikka Nende tagavarast meie kehas piisab jaaluhul paariks nädalaks, ehk tagavarag, on väike ning peame neid igapäevase toiduga omastama. Ilmselt kõige kuulsam vesilahustav vitamin on C-vitamin ehk askarpiirhape. Muidugi on tal väga oluline roll. Lihtsustatud võib öelda, et c vitamin koristab organismist saasta ära ja lisaks vastutab ka raua imendamise eest. See on väga oluline vereloom, sest raud on keskne element hemoglobiinis. Kui C-vitamiinist on puudus pikka aega, siis tekib selline tore haigus nagu skorpuut, mis tähendab, et nii sidekood kui ka vereloome ei tööta hästi ning tekivad erinevad probleemid nagu igemete veritsemine, hammaste välja langemine, raskesti paranevad haavad. Mis värk selle C-vitamiini ja külmetuse ravimisega siis on? Sellega on nii. Et 70-tel väitis kuulus biogeemik, Noobel võitnud liinus Pauling oma raamatused, et kui ta võtis C-vitamiini, siis ta tundis ennast paremini. Ja kõik inimesed olid muidugi oo, Linus Pauling ütles nii, järelikult on see tõsi. Samas, meid siinilised uuringud ei ole seda kinnitanud, vaid pigem leidsid vastupidised tulemuse. Kui suures koguses C-vitamiini tarbida, siis võib sul hoopiski minna kõht lahti. Samuti on avastatud, et mida suuremas koguses C-vitamiini tarbida, seda vähem meie kehas seda omastab. Nii et C-vitamiin pole minge imeravim. Kui sööd igapäevased värvilise köögi ja puuviljud, näiteks paprikad, apelsini ja mandariine, siis saad ilusti oma Päevased C-vitamiini vajad ja ei ole vaja seda ilma asjate juurde oh, mida. Enne ütlesin, et vitamiine peame saame toidust. Nagu loodus ikka, kus on mingi üldtuntud reegel, seal kehtub ka mõni erand. Meie kehas suudab toota isegi kolme peamist vitamiini. A-vitamiini, ehk retinoole, b 5 vitamiini ehk pantenteenhappet ja D-vitamiini, kolegaltsifirooli. Probleem seisneb selles et vanusega või teatud teediga võib nende tootmine meie kehas vähenada. Ja pikka aja jooksul võib tekkida vitamiini puudust. Just sellepärast soovitatakse võtta talviti kalamaksööli, et saada d vitamiini sest puudub päikese valgus, mis soodustaks kehas d vitamiini tootmist. Samas on oluline meeldeta, et üks vitamiin ei asenda teist vitamiini. Samuti mõne vitamiinide liigil on erinevad alaõhendid, mida organism vajab erinevas koguses. Vitamiinid on organismi talituseks väga olulised koostepartneneid, aga vitamiinid ei anna organismile energiad ega ei ole ka organismis ehitusmaterjalid, nagu seda on biomolekulid. Kokkuvõtteks. Vitamiinid on väga erineva struktuuriga orgaaniliste molekulite rühmad. Vitamiinid on vajalikud liitentsüümide tööks, et füsioloogiliste protsesside toimimine meie kehas oleks normaalne. Erinemad biomolekulitest on vitamiine tarvis mikrokoguses. Vitamiine on kahte liike, rastlahustavad ja vesilahustavad. Rastlahustavate vitamiinide omastamiseks on vaja rasvu ning nende tagavarraga, säilib pikemat aega, raskues ja maksas. Vesi lahustavad vitamiine omastab organism kergesti, aga need ei säili pikka aega ja me peame neid igapäevased toidust juurde saama. Aitäh vaatamast, telli, kommenteeri, levita! Ole mõnus ja elame veel!